Aixo denoi, zer moduz, ondo, ni Elbira naiz, Elbira Zipitria. Agian entzundu zuen inoiz nire izena, irakasle ezaguna izan nintzen aspaldi. Erdi famatu naiz, eraikinetak aleek nire izena daramate orain. Baina horrek ez ditasola, nik nahi dudan bakarra da irakasten jarraitu. Eta bideo hauetan orkitu dut modu azkenean. Bide batez, ira deina zakezue. Itxaron, zer dau? Garai berriak ere zarrak dira ja eta ni piura hauekin. zobe. Orain bai. Hau lehenengo saioa duguenez, gauzak fundamentuz hasi beharko ditugu, ezta? Hasieratik. Eta zer dago euskal literaturaren historiaren hasieran besteak beste? Ba, lehenengo liburu inprimatua eta hori idatzi zuen pertsona, Bernard Etchepare. Nafarroa berekoa zen Bernard. Mila alareun eta irurogei tamar larogei amarkadan, sarasketa errixkan jaioa donibane garazitik gertu. Ez takibu gauza handirik bere bizitzari buruz. Erretore izan zen, egiara herrian. Eta bizi zalea, hau da, parranda zalea omentzen. Mila bosteun eta irurogei inguruan hil aurretik, espetxetik ere igaro zen, garaiko naste borraste politikoa tarteko. Izan ere, aldaketaz beretako aroa bizi izan zuen etxeparek. Orduan hasi zen, aro modernoa berpizkundeari esku da, eta humanismoaren filosofia zabaldu zen Europan barrena Erasmo edo Erasmus Rotterdamgoa penchalariaren eraginpean. Baina, azaldu ditzagun gauzak banan banan. Alde batetik, aro modernoa esaten zaio 15. mendearen bukairatik Frantziar iraultz arteko tarteari. Eta zer berpiztu zuten berpizkundean? Ba, haintzinate klassikoa, haintzinako grezia eta erromaraitzul izituzten begiak italiar kulturgileek. Erlijio kontuetan ere aldaketa sakonak izan ziren garaionetan. Izan ere, hamasa egarren mendean banaketa gertatutzen Eliza Kristauaren baitan. Mila bosteun eta hamasazpian plazaratu zuen idatzi batean, Martin Luterek Eliza kritikatu zuen, horren joera zitalengatik eta ustelkeriagatik besteak beste. Mugimendu protestantearen erreforma zuen horrela. Garai honetako beste gertakari batek garrantzi berezia izan zuen Bernard Etxepareren bizitzan. Mila alareun eta berrogitama bostean, imprentaren teknika perfekzionatu zuen Johans Gutenberg delako batek. Izan ere, ordura arte apaizek eskuz kopiatzen zituzten liburuak. Eskuz! Eta beraz, ale gutxe egoteaz gain, apaizen eta alizaren gustuko liburuak baino etzeuden. Beraz, hemendik nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiot Gutenberri. Gora gutak Gutenberg! Ea baina hau ez literatura eskola bat. Zertaraz historia saio hau? Ah, bai. Etchepareren liburua euskarazko lehen liburu imprimatua eta gian esango duzu, Aizubira. Eta lehenengoaren aurretik zer ez altzuen inork euskaraz idazten? Ba, idatzi baino aoz transmititzen omen zuten literatura. Hala, jakin badakigu 16. mendearen aurretik euskarazko esaerak, koplazarrak, elezarre eta ipun herrikoiak eta eresiak egon bazeudela. Baina paperari dagokionionnez, orduan heldu zen oskarazko lehen liburua utsune hori betetzera. Mila bostehun eta berrogeita bostean argitaratu zen bordelen eta izen dotorea zuen. Linguae baskonun primitiae, edo denokulartzeko moduan, Euskaldun hizkuntzaren astapenak. Hamaboskantuz dago osatuta liburua. Behen afarreraz idatzi zuen etxeparek obra hau eta herrieak zerabilen bezala baliatu zuen hizkuntza. Gerora bere idazkera herri kantagintzatik eta hozko tradiziotik gertu dagoela esan zuen mitxelenak. Hamabos kantuok laumultzotan bildu hoi dira gaiaren arabera. erlijioa, amodioa, autobiografia eta eskatasuna eta euskararen gorespena. Remix itzela egintzuen etxeparek bai, denetik jasotzen du linguae baskonon primitiaik. Kantuek izenburu txit eleganteak dituzte. Doktrina kristiana, amoroseen gaztigu ja potjaren galdatzia amoros jelosia amoros sekretu kidena amorosen partitzia eta esango duzu ez alda kontra esankorra apaiz bat maitasunez aritzea ba berpizkundearen garaian ez omentzen hala izan ere bizitsaletasuna garaiko ezaugarria zen orduko pertsonei etzitzaien kontra esankorra iruditzen doktrina kristau aldarrikatu eta gero doktrina horrez gaindi bizitzaz gozatzea Azken bikantuak euskara goraipatzeko baliatu zituen, kontrapas eta sautrela. Ezagunak egiten altzaizkizue zenburu horiek, bai? Ez? Ta txibatuko dizuet. ETVB bateko literaturu programa izan zen sautrela urte luzez. Eta kontrapas berriz? Agian pixkaata beste badizueet gogoratuko zarete. Euskara euskara ja algia diplazara euskara euskara ja di Nora modura bai Javier Letek abesten zuen abestiak Bernard Etchepareren letra erabiltzen du Etxeparik bazekien euskara zargitaratzen zen lehen liburua zela berea eta aurregatik esaten du Oraindan egon baiz inprimitu bagerik i egointik ebiliren mundu guztietarik Hune horretatik aurrera, Euskarak bidaia zezakeen paperean, eta beraz, munduan zehar edazitekeen. Euskara, Euskara, jalgia di... Barkatu kantu horrek berotu egiten hau. Hasieran <coughs> esan dizuet irakasten jarraitu nahi nuela, baina ahaztua nuen zenbat nekatzen duen batzuetan. Gaurko aborobiltzeko, txiki bat egingo dugu gogoratu beharrekoarekin. Aro modernoa, berpizkundea, erasmus, gutenberg, eta noski, etxepare... Bera gabe auskalo noiz munduratuko litzatekeen Euskara. Euskara da kanpora eta goazen oro dantzara. Aio para jo, ikusi arte.